دامبيلي اليوم عنده منافسة كبيرة ضد تقريب كارفاخال على الجهة اليمنى، لازم في بعض الفترات تغير نوع حتى ما يحفظكش المدافع، مش كل مرة تاخذ الكرة تمشي له للمراوغة، لا في بعض الفترات تغير عمل لمسة تغير مركز بتاعك، ترجع واحد ضد واحد، ما تحاولش أن المدافع يحفظك، وهذه مشكلة دامبيلي أنه في كل مرة توصل الكرة يحب يراو المراوغة والتمرين، المراوغة هذا بطبيعة الحال يا خصوصا مباراه الانتر واللي انا اعتقد ان بالنسبه للبرشا مباراه مهمه جدا ثلاثة نقاط ثمينه لو فوز لكن يلعب ضد فريق كبير للزميل محمد سعدون الكواري اله مدريد اهلا برشلونه تحيه للساده الم... المعطيات تشير الى مباراه مثيره والتسديده الاولى هو نولين يتصدى على السيلسا رافينيا ومعاودة الامتلاء بعد سقوط المدوي في الشلة ديمبلي عثمان عثمان والتسديد وكرة في الدفاع على من الميرينغي يمشي فيني والكرة الأولى للرهاء خطورة أولى عنوان الأول. الصوت الاكثر القام في التواريخ الاكثر جماهيريه خطيره جدا على البارسا والدفاع وقت تسع دقائق لاعب في الشوط الاول 0-0 في استاد سانتياغو دولوني تحت ضغط احفاد اليمين الكلافيني حلش شقد كلافيني جول بنزيما جول جول جول جول, جول. في المفتحات عنواني وعناوين لا ننساها وذكركم بها في لحظات غياب كورتوا مؤثر وذم بالحرب حربه بين واحد واثنين يلعب الكوره في اتجاه الهجوم والريال يتصدى في تسلل على برشلونه تسلل ضد البرسا وكوره لمدريد اسد مهتر انت يا بوسكيتس تمشي الكرة في الفرحه في انتظار رده الافراح البرسا يلعب كرة مرة اخرى في وسط الدفاع فالفيردي توني كروز معيد الكرة في وسط الدفاع عودة بعد التخلص من الكارثة في كيال امام البرصة بدفاع المكشوف وامام ترجع كونه البدا الابيض مسال البرصة والتعادل بالراس لا كرة رائده أو رافينيا والتعادل يضيع على ليفاندوفسكي هدف المضمون والموجود كاد يسجل الآن كورة حلوة برشا خرجت على اليمين رافينيا يوزع كورة وخطير على القائم الثاني ضاعت على ديك حلوة ليفا بالراس مبدايا السلامات نعم أعادها الدفاع لكنها بعودة هجوم ثم بعودة متوسط قوي متوسط كميدان وممتاز كتدخل أنت يا كروس البرسا البلاو ديمبلي فرفش ضاعت الكورة في لقطة والحكم عملية الكرة ترجع ضد انشيلوتي من اين جئتم بهذا الوحش الجديد؟ النار سهل الريال باش يسيطر على الوضع، تمسك كرة ركنية او لا ضربة مرمى ضربة مرمى ضاعت الكرة على البرازيلي رافينيا القادم من انجلترا من الإيلاند رود ليدز يونايتد مندي باسي خطير فون الصواريخ الصواريخ الصواريخ الصواريخ, الصواريخ. الصواريخ. الصواريخ. الصواريخ. مونتبداو يضرب للمرة الثانية تار كرة كورة حطت من مونتبداو لتنزل طائرة الوردوياني على قاعدتي ومطار تيغان الألماني دي سفر للمرنجة دي سفر للريال الكرة عن طريق روبيرتو سيرجي والركنية الركنية أمام ديمبلي يقطعها دفاع مدريد ضغط واضح الآن. لا نرجع لماذا لا نضرب لماذا لا نعود اللي لابسوا عراقة وتاريخ النادي ينزل يلعب الكرة عن طريق رافينيا، فيها شانس، فيها أمل، لا فيها لا شانس ولا أمل، فيها مندي، ميندي يا كارلو، وأنتم تشيب الكرة كروس, كروس خطيرة لكريم، الدفاع الخيار الوحيد هو، هو ممكن فاتي، فاتي، وكرة من ليفا، ليفا بالراس، كرة خرجت آوت، آوت الكرة على البولندي في وقت أزمة الريال، الجمهور دائما نتسنى ليف ليفاندوفسكي، ليفا، ليفا المهارة الفردية تست ليفاندوفسكي حتى الكرة عرضية خطيرة عرضية ومرت سلامات فريق في حجم برشلونة وخاصة بعد هذه الانتدابات الأرقام ضد تشافي وأولاد الكاتالوني ولكن في التاريخ في قراءتنا للتاريخ هناك بدايات وحتما هناك نهايات نادي برشلونة اليوم رافينيا تشكيلة البايبك لبرشلونة ليفاندوفسكي بوسكيتس طلع <تصفيق> للفرسا يبعد على سيرجيو روبرتو يحط كرة أخرى خطيرة جدا من توني كروس خطيرة جدا من توني كروس كأنك جناح في كرة اليد تحضر على قوي الريتم يطلع النسق يلعب فيني هذه المرة بعيدة من فينيسيس جونيور السنيور دي برازيل برشا يمشي بنزيما يمشي بنزيما سماء الهدف الثالث ثلاثه زيرو كريم ثلاثه زيرو يا كريم ثلاثه زيرو يا خطير بالحيات آه، الاكسجين الرافين الرافين ما فما شيء ما فما شيء عنده غازي آه، عنده غازي عنده غاز اكسيد الكربون ضربه في ذبحه برشلونه كرويه برشلونه ناقصه من فرانك ديونغ على بيدري طونيلي مودريتش خطير على البارسا مودريتش أوه. أعتقد العكس اليوم قد يكون دمبلي ديمبلي كوندي يسمع كوندي كون يربح ضربة مرمى يربح ضربة مرمى القوي كوندي ااا آه ميندي كريم كريم بنزيما بنزيما الفينيو برابو برافو تير ويصاب اشتاقن في تسلل ممكن في الباس الثانية مش الأولانية سنتأكد خطيرة الكرة صعبة ولونين في أول تدخل إسبانيا إذا استثنينا رباعية الخيا فيني فيني والدفاع والكرة ترجع الكرة عن طريق الأمل الثانية والنمبر تو خطيرة ويخرج الحارس بالبوكس خارج الكرة الحارس تارجتاجان خرجت الكرة من شتاكي ديمبلي ديمبلي واحدة من عاداتك وفي خطأ جيبو ميسي استعارة لميسي إعارة لميسي أو كيبليفا حط الكورة وضربها في الدفاع حتى في الدفاع وضربها في الجدار بنزيما بحثا عن هجمة مرتدة البرشا لم ياتي هذا يعدي يعدي ليفا يعدي ليفا بينالتي لا الحكم يقول العب الحكم يقول ما فيش شيء كاد فيها ليفاندوفسكي يسجل الظهور مع الحضور خطأ التوني كروس خطأ التوني الفار استناو شويه يدخل الان خطيره من ليفا ممكن يا ليفا الان في الوسط في الهجوم التسديده والحارس وكانت قريبه جدا من انسو انس فاتي كان ممكن يسجل هدف قريبه جدا فاتي فاتي فاتي وجول وجول وجول وجول وجول ده البرشلونه اي البارسا جول من فرناند توريس ماذا قلت لكم اللحظات؟ البرسا قلت لكم سيسجلوا اللقطة هذه ما عشت تعاودها، ما عشت تعاودها أنت اركز في مخر هدف الأول للبرسا يمشي رودريجو، رودريجو رودريجو، تيرسيرا دالمرنجي، الريال الريال الريال، إس الريال مدريد، هكذا إشارة رودريجو على القميص، إحنا الريال غزل ماهو على الحقيقة أحلى بكتير الوحدة طبعا وحدة تحفة شكلها كده بيديكي إيحاق كده ب. بالعظمة من التدخل الوح الوردات اللي فيها والتشابك والإطار يعني عايزة أقولك إن الوحدة تجنن تجنن تجنن طبعا الوحدة تقدر تستخدميها كوحدة مستقلة وتقدري زي ما احنا اشتغلناها مع بعض شبكناها مع بعض المفرش موجود على القناة تفاصيله وكل حاجة فيه والتشبيك هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف